Тримайте, будь ласка, водичку з собою, яка буде до вас. Будь ласка, ще водичку є у нас. Тримайте водичку ще. Дівчатка, хлопчики, у ну, нас ще маємо. Де є. Даємо, даємо вам водичку. Ми зараз їдемо на Польську кордон. Ми з Херсонської області, з Сабала Херсона їдемо. Ну, в Херсоні. Як сказала, там гради, весь град. Ну, дуже напружена ситуація. Каждый день стреляли, каждый день ракеты, самолеты, вертолеты, все летает над головой. Ну, очень страшно. Ну, сейчас часов 8 нам ехать туда, до Венеции. И потом до польской границы они будут еще часов тоже 8 ехать. С первого дня войны мы ездим по разным точкам. Славянск. Это Чернигов, Харьков, вот Баштанка. Первые дни мы, мы в Олежке выезжали. Вот ну, так ездим, уже более 11 тысяч вывезли. У нас трансфер 12 спринтеров и большие сетры, 20 сетры. И так возим людей через Винницу. У нас там есть такая промежуточная ну, церковь, как здесь. Тоже принимают людей, там до 200 человек. Люди отдыхают, мы отсюда вывезем, и они там дальше потом развозим уже на больших автобусах. Скажемо, куди вам треба, добре? Це ви куди приїхали? З Херсона. Це з Херсона. Виїхали з Херсона всі, так? Друзі, не спішимо. Дивіться, ви зараз маєте всі вийти, вас, напевно, запишуть, підете по туалетам, підете знач, в віддальню, а потім скажемо, куди вам і що далі робити, хорошо? Звісно, важко покидати дуже, все ж рідне, все ж навколо, виріс тут. Їхати ніяк не хочеться, чесно говоря, ну просто страх і діти, так сказати, і за цього їдемо. Вночі було чути обстріли, вибухи були чути, аж вікна дрижали. Ну, в самому Херсоні, ну як, в Пригороді видно було це все діло. Цей центр – перший, який трапляється на шляху біженців, які виїжджають з окупованих Херсона та Снігурівки. Тут вони можуть зупинитися для тимчасового перепочинку, їм пояснюють логістику, як і куди безпечно рушити далі. Зараз тут зупинилося близько ста людей. Їх годують, допомагають речами та надають психологічну допомогу. Зазвичай замучені змучені люди, які на такому емоційному шоці переживання. Але тут ми даємо їм можливість відпочити, ми завжди кажемо, ми їм раді, ми в хорошому місці, ми даємо їм їжу, даємо добре підбадернення їхньому душі і тілу і з великим натханням направляємо їх далі, куди їм треба. «Ми сьогодні відправили людей біженців на Західну Україну, близько 50 людей виїхало, це тільки-тільки ми відправили нашим транспортом, транспортом наших партнерів. Разом з тим, нас не ночували вночі тут близько 150 людей, і 100 з них уїхало власними транспортами. Ми їх ранком погодували сніданком о 6 ранку, і вони від'їхали. І знову великий потік людей під'їжджає, під'їжджає, і зараз маємо по списку тільки на Західну Україну близько 90 людей». Вчерашнего дня, 7 часов вечера. Мы ехали в 6 часов. Ну, mm и -hmm. полями, и Почему вы решили, ну, приняли решение выезжать? Мам. Ну, каждый ты день не слышим мешаешь. просто вот эти вот звуки. Каждый день ты не не, не догоняешь? кого. Ну, как бы... Что уже не, не, не то, что раньше было просто. Нема уже семья такого, как раньше. Нема там как сидели на лавочке с детьми, там, когда захотели, когда там. Вот. Там нема уже просто что делать. Можно сказать, что он уже как и не родной стал. Вот там были вы там бабах. Страшно было? А как тут подживаешься? Нормально. Чем ты тут занимаешься? Поток дня расскажи. Да? В телефоне гуляю. Уже нет, девочка уехала. Что занимаешься по А за чем ось наибольше зараз сумуєш? Чего тебе не вистачає? Сьогодні вночі всі наші приміщення були наповнені людьми, які у пере... нас переміщуються з окупаційної території, і це було наповнено. Одне з цих приміщень, зараз ми прибираємо, тут ми, ми даємо можливість відпочити жінкам із дітьми від 5 років старшими. Тут жінки з дітьми старшими. Тісненько, близенько, на одному матрасі буває по двою людей, по-різному, але зараз ми вже приміщення прибираємо і готуємо вже до наступного проїзд людей. Вибачте, але ми можемо, не можемо. А я засякну. Значить. Добрий день. Доброго дня. Да. Сьогодні на обід ми готуємо суп гороховий, пельмені готуємо. І займаємося ще на вечір вже готуємо, м'ясо готуємо. На вечір це у нас десь 25 літрів каші. І підлива в нас йде, літрів 15. На обід йде на, на, на, тільки для нас. Скільки там, мабуть, літрів 30-50 суп або борща у нас йде. Так само друге. Скільки часу ми їхали? Ой, довго їхали. Ми мою союз, що Як вона побудувалася цей час? Добре, сиділи в Сочи, тримала. Две да? Все доброе. Спасибо, Ломана. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.